Pyöräilijän ohittaminen Autoillessa voi kohdata monenlaisia eri nopeuksilla liikkuvia kanssakulkijoita, kuten vaikka pyöräilijän. Hitaampia ohitettaessa on syytä muistaa, että meidän kaikkien tulee mahtua samalle tielle turvallisesti. Maantiellä pyöräilijän paikka on pientareella tai niin lähellä tien reunaa kuin on turvallista. Joskus reuna-alue on erittäin kapea tai siellä voi olla pyöräilyä haittaavia tekijöitä, kuten vaikka nimismiehen kiharoita tai tärinäraita. Silloin pyöräilijälle on turvallisin ajolinja keskemmällä ajokaistaa. pyöräilijä sitten aivan laidassa tai hieman keskempänä, tulee ohitus suorittaa aiheuttamatta ylimääräisiä väristyksiä niin pyöräilijässä kuin muissakin maantiellä kulkijoissa. Kuten mitä tahansa ohitettaessa, tärkeintä on muistaa reilut turvavälit koko ohituksen ajan. Siis ennen ohitusta, ohituksen aikana ja ohituksen jälkeen. Muista, että ohitat kevyttä kaksi pyöräistä. Erityisesti isompien ajoneuvojen ja ajoneuvoyhdistelmien ilmavirta voi saada pyörän heittelehtimään. Selkeintä on siis siirtyä reilusti vastaan tulevien kaistalle koko ohituksen ajaksi. Se on helppoa, kun vaan muistaa, että ratti kyllä kääntyy kaikissa autoissa. Älä lähde ohitukseen sulkuviivojen eli keltaisen viivan kohdalla. Sen ylittäminen ei ole sallittu. Luonnollisesti ohitukseen ei tule lähteä, jos vastaan tulee auto tai näkymää ei ole riittävästi esimerkiksi tien mutkitellessa tai mäkiisestä maastosta johtuen. Ohita siis pyöräilijää vain, kun voit tehdä sen turvallisesti kunnon turvavälein. Muuten on jäätävä odottamaan riittävän etäälle pyöräilijän taakse turvallista ohituspaikkaa. Hetkellinen hitaampi vauhti ei juurikaan hidasta matkaa ja perille on mukavampi päästä ehyenä meidän kaikkien.